السلام عليكم ورحمه الله اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في فيديو جديد وموضوع جديد على قناتكم عالم الاي طبعا في هذا الفيديو سوف نتطرق الى موضوع مهم جدا واخبار ساره وحزينه في نفس الوقت هي من قبل لوكا تو داسكو طبعا نشر لوكا تو داسكو بالامس تغريده مهمه جدا مفادها انه سوف يقوم يعني طبعا ماذا يقصد بهذه التغريده يخبرنا انه سوف يقوم باطلاق لعشرة ل 10.2 وسوف يتوقف عن اطلاق اي ثغرات او اي شيء عن الاي او اس فقط سوف يكتفي بذلك يعني لنفسه يعني كما كان في السابق يظهر صور وفيديوهات نجاح عمل جيلبريك لاي صغار. I will stop the public I use after drop 10.2 يعني سوف اتوقف عن اطلاق اي شيء للعام بعد اطلاق ذلك الشيء ل 10.2 ماذا يقصد بذلك الشيء وهو جيلبريك 10.2 اذا يا عزيزي المشاهد خبر صار ومفرح انه سوف يقوم باطلاق جيلبريك 10.2 قريبا في القريب العاجل ولكن وفي نفس الوقت سوف يعني يعني لن نرى اي جلبريك في المستقبل من قبل لوكا توداسكو يعني هذا اخر جلبريك اول جلبريك واخر جلبريك تم اطلاقه من قبل لوكا توداسكو فقط ننتظر آه ساعات لحظات ايام يعني اعتقد لن تزيد المده عن اسبوع اسبوع ونصف يعني سوف نرى هذا الجلبريك اخيرا 10.2 و الى الى الزهار العشر طبعا 10.6 هذا الجيلبرك لن يدعم الايفون 7 مستبعد كما قال في تغريدة سابقة ويعني شرحت لكم هذا الشيء في فيديو سابق. آه لكن جميع الاجهزة ان شاء الله سوف تدعم هذا الجيلبرك ولكن الاجهزة التي تدعم هذا الجيلبرك هي اجهزة الاربعة وستين بت. يعني أجهزة 64 بيت يعني بمضمونها يعني يا عزيز المشاهد إذا أنت تريد أن تعرف جهازك 64 أو 32 إذا كان جهازك يحتوي على بصمة فجهازك 64 بيت وإذا كان لا يحتوي على بصمة فهو 32 بيت يعني بمفهوم بسيط جدا في بصمة إذاً هو 64 ما فيش بصمة هو 32 إلى هون ينتهي هذا الفيديو أشكرك على حسن المشاهدة يا عزيز المشاهد إذا أنت غير مشترك أتمنى تقوم بالاشتراك في القناة لكي تضمن حصولك على الجلبرك فور اطلاق هذا الجلبرك باذن الله سوف تجد في هذه القناه فيديو عن كيفيه عمل هذا الجلبرك بالطريقه الامنه والمضمونه والصحيحه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دمتم في خير